الله يحفظكم بكتك بكتك حتى لقبت بالساخنة والعكس لا زالت عيونك فاتنة لو كان لي شأن بساعة خلقها لتركت منها للسماء الثامنة بهديل صوتك تطمئن مسامعي لا يطرب القلب صراخ المئذنة والله هذا الماخذك لو مستواك لا حكيت ولا قلت ضايع له حب بس شحاكي المادرش شماله عليك يلش لذك مثل حرقان القلب هاد شارد طايح عيونك وراك حيرتك تشبه الركضه بالحرب ذن شو مسويلهن ترسلنا حيل اش ما تعبتي صيحن اش ظل بالدرب يعطل الزعلان صوت العزيز شل بيها المنت ذكرك ما تصب انت ذاك النايم بحضن الغريب وانا ذاك النايم علاج روحه ومن نمر تتنادس الوادم وراي يمكن مسوي لعمله بروحه مختنق الله يسلمك من نمر تتنادس الوادم وراي انت ذاك النايم بحضن الغريب وانا ذاك النايم على روحة ومن نمر تتنادس الوادم وراي يمكن مسويله عمله بروحه مختنق والسهر ثوب اليستحون بس احس الليل عوزه ملوحه وسلمي لعل ما عرف يمج يطفه من هالوكت لا عرفك ولا عرفه قلي قل له يدير بس الشباك يوجعني من ينسد قلوب الغرفه وصدق شو اخبارك بهالليل يا فلانه صدق شو اخبارك بهالليل يا فلانه نمت بلا عشه تبجين فرحانه وهو اشمالك ومنسى والله خليك تنتبه لليوم لو للصبح صدق شو اخبارك بهالليل يا فلانه نمت بلا عشه تبجين فرحانه وهو اشمالك ومنسىد عليك الباب ما فكر وراش قلوب خلصانه وواحد يبسط الحنه على بيبانه قليله ترى الهم يلا مو انا وقليله بدلت وياك بردانه وحركت البج قاير خاف توصل لي يا قليله هذا دخانه الله يسلم